Hei! I denne videoen ska jeg fortelle litt om processen med å lage et nettstudium. Og det vi har erfaring med er jo våre egne studier på Høgskolen i Østfold, så det er det jeg skal bruke som eksempel. Og konkret eksempel ska jeg bruke et studium som heter PFTK-MUK, som vi håller på å utvikle nå, som skal starte opp høsten 2022. Først er det det å ha en tankeide. Vi har nemlig delt inn dette her i 11 trinn for å visualisere prosessen for deg. Først må du ha en tanke tankeide om vad er det du skal lage et studie om. Da er det jo enten å revidere et eksisterende studium, eller å etablere ett nytt studium. I forhold til privat næringsliv eller skolestudier som ikke er med studiepoeng, så er denne prosessen kortere enn vad jeg kommer til å beskrive nå. Men først må man ha en idé om at man ønsker å lage et studie. Og vi fant ut sånn i januar 2021 att ja, det er lurt vi skal starte opp ett nytt 30 tillbud som heter Teknologistøtt Där læring. vi gjenbruke nettpedagogikk og flexibel opplæring 1 som du var med i høst, den skal være med i det studiet men så trenger vi ett studie til på 15 studiepoeng, og den hadde vi ikke fra før. Så da startet vi prosessen med å finne at det er et behov for å lage dette studie for mange av våre studenter har etterspurt flere MOOC-studier fra oss. Så da satte vi oss ner og planlegget vad som skulle være med i dette studiet. Da hadde vi en planlegging, en brainstormingsdag på sektionen, av hvilke aspekter har vi i de forskjellige MOOC-studiene våre, og hva vi ikke dekket i forhold til teknologistøtt og læring for dagens lærere og lærerstudenter. Så begynte vi å, allerede på det tidspunktet etter vi hadde begynt planleggingen vår, så begynte vi å involvere administrasjonen vår. For her må det etableres både et studium, og det må skrives en studieplan. Og dette studie skal inneholde to emner, og da må det skrives to emneplaner, og dette skal sendes in 15 måneder før et studie starter opp på Høgskolen i Østfold. Så dette er en veldig lang process. Så vi satt oss ned, snakket først med vår egen ledelse, fikk tommel opp fra vår egen ledelse, som syntes dette hørtes ut som en god idé, vi satt oss ned og skrev studieplaner og to-emneplaner og sendte dette til administrative tjenester. Så gikk vi i møte med forskjellige deler av administrative tjenester samtidig som vi fikk tilbakemelding på studie-emneplanene våre og ting måtte revideres og sende tilbake. Og så ble det en formell process med at det var vår, vår studieleder, som er da vår arbeidsleder, som sendte inn dette her på vegne av dekan og eh, fakultetet vårt. Så det å få med administrative tjenester tidlig er nok veldig lurt, hvis ikke så blir det mye å rette opp sannsynligvis for å få eh, lover og regler på plass senere i prosessen. Så prøver vi alltid å søke om eksterne midler. Det er nesten alltid sånn at vi vet hvor mye resurser det tar, nemlig som vi var innom i forrige film, 1000 timer, å lage en MOOC, og det er veldig vanskelig å få til internt. Så da søker vi ofte om eksterne midler, og det tar jo ofte kanske 3-6-9 måneder før du vet om du får disse eksterne midlene. Så man må på en måte starte prosessen med en plan A og en plan B, i forhold til hvor mye midler og timer du har tilgjengelig i utviklingsprosessen. Og så glemte jeg å si noe i punkt 1, nemlig det at hvis vi har muligheten så starter vi alltid på scratch. Vi starter alltid med blanke ark. Vi synes det er mye vanskeligere å bygge om et eksisterende campusstudium til et nettstudium enn å begynne helt på nytt. For vi får med oss så mye gammalt slag i tankegangen i læringsdesignet, at vi har funnet ut at det enkleste er egentlig å begynne på nytt, selv om det høres veldig vanskelig ut. For det kreves jo, blant annet i høyere utdanning, at vi reviderer emneplaner i forhold til innhold på studie. Men for eksempel når jeg tok over IKT PedMOOC på Høgskolen i Østfold i 2016, så gjorde jeg det under forutsetning av avtal med dekan på at jeg fikk lov til å kaste ut alt som var i det 15-studiepoengskurset, og bygge det opp på nytt helt fra bånda, slik at læringsdesignet og innholdet ble hyperaktuelt og moderne, og passet for å bli undervist på nett. Ofte når man skal søke eksterne midler, så må man lage en progressionsplan eller det vi personlig kaller for kjøreplan. Altså, vi skal utvikle ett projekt fra A til Å, i hvilke måneder skal man gjøre de forskjellige tingene. Når skal det utvikles, når skal det kvalitet sikres, når skal det prøves ut, og når starter studiet i piloteringsfase. Så eh, denne kjøreplanen, den må du på en måte sette opp, og den blir jo da realitetstestet av det du sender inn søknaden til, eh, om detta er gjennomførbart. Og som vi sa i forrige film, seks måneder er et minimum vi bruker på å opprette et studium på 15 studiepoeng her hos oss. Så etter mange runder frem og tilbake, så har vi skrevet både studieplaner og emneplaner, eh, og da går det typ en eh, 3-4 måneder, og så blir de godkjent. Og da har vi liksom fått grønnst lys fra institutionen, Kjør på, nå kan dere begynne å lage dette studiet. Da har vi på en måte fått, en frist for når vi skal starte opp. Og mens vi startet opp planleggingen av vår PFTK-MUK i januar 2021, så fick vi denne godkjenningen i august 2021, mens vi leverte inn søknaden i rundt 1. april 2021. Og studiet skal ikke starte opp før i august 2022. Så kommer oppstart og idemildring. Og jeg må vel si at den har vi ofte i to omganger, for vi hadde en oppstart- og idemildring i forhold til innholdet når vi skrev studie- og emneplaner. Men på det nivået var det mer på overskriftsnivå. Og akkurat nå, like før november 2021, så skal vi ha den store oppstartsdagen, der vi som skal lage dette studiet, vi går sammen, og så går vi mer i detalj, og så bestemmer vi oss en gang for alle at detta er disse modulene, disse temaene som vi ska ha med i dette studiet. Og da begynner vi ut brett i forhold til at alle skal få mene hva som bør være med en slik studium. Og så går vi ut og skriver litt mer konkret med kanske kulepunkter under de forskjellige temaene, hvilke emner som bør dekkes. Og så kommer en veldig viktig prosess, som egentlig er tredelt. Og den første delen, den går vi ut og ser hva vi har vi laget fra før som kan gjenbrukes inn i dette studiet. Da snakker vi om både fra det kanskje opprinnelige studiet, hvis det er et studie som det gjort om, eller fra andre lignende studier som kan gjenbrukes. I forhold til gjenbruk har vi alltid en utfordring, fordi at vi kan, vi må alltid passe på at det er mindre enn 20 prosent gjenbruk fra et MOOC-studium til et annet, slik at studenter skal kunne ta det samme studiet. Er det mer enn 20 prosent overlatt, da kan ikke studenten få studiepoeng for begge studiene. Så går vi ut og ser hva andre har laget. Er det noen andre som har laget noe bra innhold om det tema som vi skal ha i kurset, eller i enkeltmoduler? Og veldig ofte så prøver vi å gå ut og rekruttere de beste menneskene i Norge. Kanske de allerede har laget noe at vi kan få kjøpt oss rettigheter til å bruke dette innholdet, eller hvis innholdet er delt med Creative Commons lisens for gjenbruk for eksempel, så kontakter vi ofte, selv om det er lov til gjenbruke, så kontakter vi ofte opphavsmiljøet og spørre om vi kan få gjenbruke dette innholdet. Og da har vi sett på hva vi har fra før og hva andre har fra før, og da må vi finne ut hva vi skal lage på nytt igjen selv. Og også da så tittet vi på hva har vi har in-house kompetanse og hva er outhouse. Altså hvis vi har god kompetanse på teamet vårt, da er det selvfølgelig den beste som skal lage innholdet om dette temaet. Men hvis det er noen andre utenfor høyskolen i Østfold som har den kompetansen, så prøver vi å rekruttere de in. Og vi går ofte så høyt ut at vi ser etter hvem er best på dette i Norge, og spør den personen om den er villig til få en timekontrakt for å være med og lage innhold hos oss. Og i slutten av den prosessen så har ofte jeg som prosjektansvarlig, jeg har på en måte lagoppstillingen min. Og da må jeg dele in i typ hvem skal spille midtbane, forsvar, angrepp og så videre, och det er redaksjoner hos oss. Vi har redaksjoner som er ansvarlig for hver modul, og det är viktig å ansvarliggjøre disse redaksjonene. Typ hos oss så finns det da et sted mellom 100-150 timer til å lage en modul, Och da må bli sånn att jeg forteller denne redaksjonen, vi har sätter sammen gjerne to personer, kanske tre, ikke en, for da blir det ingen som kvalitetssikrer den personen. To, da er det i hvert fall en som kvalitetssikrer, og kanskje enda en til. Men eh, jo større enn det, da føler jeg det kommer liksom dette uttrykket, jo mer kokker, jo mer søl. kan kanske fungere litt annet privat næringsliv, der man setter bort mye av produksjonen. Men vi har i hvert fall gode erfaringer med redaktioner som lager en modul faglig miljø på 2 til tre personer. Ikke 5 og ikke én i forhold til dette. Og denne redaksjonen som skal lage modulen vet nå hvor mange timer den skal ha, og den må på en måte levere et ferdig produkt innenfor den tiden. Det må være så sånn at de må føle seg ansvarliggjort, for det kan ikke være så sånn at de kommer eh, og sier, nei, nå har vi brukt opp timene våre, men vi er bare to tredjedels ferdige. Men da sier jeg tilbake som prosjektleder, vi hadde en avtale om at dere skulle levere et produkt innenfor den tiden som var satt av. Da har dere gjort for dårlig jobb til å planlegge. Vi har mange ganger sånn, henviser jeg da til dugnad, dere har ikke følt den avtalen vi kom opp til. Det blir veldig problematisk for deg som prosjektleder hvis du hele tiden får utøsende timeantall på enkelte moduler. Og så handler det i og seg om å behandle alle redaksjonene likt. Vi lager jo ofte muker på et sted mellom syv og ti moduler, det vil si at det er syv og ti redaksjoner som jobber med utviklingen av hver enkelt modul. Og mens vi er mot slutten av produksjonen, så prøver vi også å bruke vårt personlige læringsnettverk, PLN, det vil si at vi legger ut åpne versioner av for exempel vurdering for læring, legger vi ut i noen Facebook-grupper på Vurdering for Læring, og så spør vi, er det noen som har lyst til å på dette nye innholdet vi holder på å lage innenfor Vurdering for Læring? Og det er overraskende mye dugnad og fine tilbakemeldinger som du får på eh, nytt innhold du har laget. Ellers er den viktigste tilbakemeldingen vi får, det er fra studentene etter den har vært gjennom pilotering. For pilotering er nemlig den neste delen av prosessen. Jeg må nok innrømme at det er ikke alltid vi gjort det, men vi mener at det er veldig lurt å pilotere. Gjerne for en mindre gruppe. Det er ikke alltid det er mulig, så det kan hende at vi kaller den første store bruken av ett studium for pilotering. For vi har ofte det som vi kaller for frontrunners. Vi åpner ofte mukene våre lang tid i forveien, før selve studiestarter opp. Så for eksempel hvis det starter opp i august, så er det ofte at vi åpner nå allerede i juni. Og fordel dem disse frontrunners, de er veldig livlige, ofte veldig flinke. Og når de kommer til et feil i kursen, for det på store kurs så vil det forekomme feil, skrivefeil og oppgavefeil og tekniske feil i forhold til innleveringer og så videre. Men det opplever ofte frontrunnerne og de er veldig flinke til å gi tilbakemelding til oss. Jeg gjorde en oppgave, jeg fikk det ikke, det fungerer. Og da må vi være på. Og da går vi inn, og så titter vi på med en gang de vi får disse tilbakemeldingene fra frontrunnerne, så reviderer vi og gjør retter opp de feilene som har kommet i kurset vårt. Og så sier vi takk til frontrunneren for at, de at vi ble oppmerksomme på det. Og da er det på en måte 99 av studentene, de opplever jo aldri den feilen, for vi har rettet den opp men om frontrunnern fant eh, disse feilene. Og vi vet at det er sånn 2-3 studenter som er frontrunners på 100 studenter. Og når vi har har vi et par hundre studenter på studie, så, så er er på måte disse frontrunnerne også kvalitetssikrerne våre. Hvis du ikke har så store studier og så store studentmasser som det vi har, så blir det viktigere å lage en prøve gjennomkjøring. Jeg har vært med på å bruke lærlinger til å studere kurset på forhånd, slik at vi kan finne ting som er uklart for dem, og som vi eventuelt kan rette opp før vi hovedpubliserer kurset. For da er vi jo i ferdig kurs. Og ferdig kurs, det er jo da som sånn at da driftes kurset. Og vi er store tilhengere av at de som har laget kurset er de som drifter kurset. For det er de som kjenner det best, det er de som har vært med å bygge opp modulen, og har skapt tanken om den røde tråden i modulen. Og det har startet opp med baklengsplanlegging, og funnet vad hva studenten sitte igjen med når den er ferdig med denne modulen. Så de har på en måte kongstanken i hodet fra modulens fødsel, og det er ikke noe om at de egner seg best til å veilede disse modulene. Og så har jeg også et annet prinsipp, er at hvis det er som lager en ny modul, så bør jeg være sensor på den oppgaven den første gangen. For spørsmålet er jo, treffer jeg med denne oppgaven? Svarer studentene det jeg hadde håpet på? Og svarer jeg veldig ofte nei. Og det er nesten sånn at jeg må revidere en oppgave tre, fire, fem ganger før jeg er skikkelig fornøyd med den. Og jeg ser nesten alltid at jeg må revidere læringsutsbyttebeskrivelsene og læringsmålene for modulen. Spesielt vurderingskriteriene må revideres for at vi skal få det ønsket faglig utbytte på det som studentene leverer en oppgave. Og det, det kan jeg ikke få stressa nok for dere, da. Så det er også å med på å få en fil for oppgaven og revidere den deretter. Så er jo selvfølgelig en annen veldig, veldig viktig faktor. Det er helt til studentevalueringen. Det er på en måte fasiten fra studenten på hvordan dette projektet har endt. Det er på en måte evalueringen av hvert kursgjennomføring og også spesielt på pilotgjennomføringen. Og den bruker vi seriøst lang tid med. Vi har møter både med sensorene och med fagteamet. Og vi har sånne OneNote-sider där vi skriver opp ting som kan være forbedret hver gang vi møter det gjennom hele utformingsperioden, slik at vi kan ta med oss det in i reviderings- perioden, som vi gjør da et par måneder før kurset starter opp neste gang, altså gang to, første gang i vanlig produksjon, som vi kaller det.